شيرو غريب النور يا شيرو أبا حي الخالي شيرو الحسكه وعيون الحسكه يا و سهلا اه يا عبد عبد بكم اهلا و سهلا بكم اهلا و سهلا بكم ولد و سهلا بكم اهلا و ولد بكم شكران ارحب انس انس انس الشكران روح جمع الحربي يا جمالي you يا البندري لا يعجبك حلوة القلب. يا سعدي طب الليل يا عين الليل حلوة يا هالبنية يا لبنية استاذ شاهين يا مبندل نور يا شاهين توه الدبج الدبج اودوني تشوف الكزاب عيوني وعلاوي انا الوليد الحياة اروح ولد، ولد، اه اه اه يا ولد الحربي يلا حي نايف نايف السعدي يلا يلا يلا يلا, يلا. سوادي وعدين اقسوا وعدين ويني قلوب نايف هالمسكين. ما بينك سوا بين يفعل مسكين في المسكين جابوا على البيت قضينا العيشه منديً فلس ما جابوا على البيت الحبيب قضينا العيشه منديً ياخوي الغالي والمعدل ولد ناس بعد غياب يا ولد ناس يلا حلو اشتركوا عليها عليها حياه قبل ما سيحترك